again Ketapi turun padang tema, kalau tak hati kita akan terjebak. Semarakkan hari ini, kita nyanyi Dia muda, jangan rasa semua menangkan Jangan kesal. Adik masih muda, tenaga pun ada. Hidup ada prinsip. Ikut tata tertib. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, yeah. Kapal tantung jua Rupakan hasil malam Exopasi ceria Sabarakan hari ini Kita nyanyi ramai-ramai Goyang -ramai. oh, pada gerak kaki Langkah lagu damai Buat kanan, usaha cari makan Hidup berdiktari, buat amabati Solet, jangan lupa Masa depan, pilih kawan-kawan. Amalan yang baik untuk orang cedih. Ye, ye, ye, ye, ye, ye. tak perlu dibaca. Orang berbunyi, kita berbahasa. Semarakan hari ini, kita nyanyi ramai-ramai. Goyang badan.